Ərcəm Əlim Avropa Şurası Parlament Asambleyası'nın Azərbaycan bahəsində başlanan paramüstəqi kandidəsi Səmət Səvədə başlanma qədər 4 deputat mandatının dondurulması ilə bağlı qədər qədər edibdir. Aşbada nə baş verir? Bu, e, bilirsiniz ki, Aşbada həmin komissiya uzun müddətdə işləyirdi və Azərbaycanın ayrı-ayrı deputatlarının və ədədədədətlərinin deputatların eyni zamanda Avropa Şurasının digər dəvlətdən olan deputatlarının yəni, müxtəlif e, korrupsiya hallarında, rüşvət alma hallarında iddiamlarla bağlı gedirdi bu proses və e, sözsüz ki, biz bunun əvvəldədən demişdik ki, öncədən demişdik ki, bu məsələlə bağlı kimlərinin cəzalandırılması olacaq, doğru da cəzalandırılması olacaq və növbəti, e, proseslə, növbəti e, proseslərdə belə halların baş görməsi üçün burada konkret günahkar insanların günahı varsa, bu müəyyən olunmalı idi. Və burada da ə, Səməz Seyidov eyni zamanda üç digər deputatın, yəni Avropa Parlamentinin, Avropa Şurasının digər ölkələrdən deputatların zədalandırılması baş verdi. Söhbət ə, fərd olaraq Səməz Seyidovdan gedirsə və digər üç deputatda, Bedraq Aqramıqda və digər deputatlardan gedirsə, sözsüz ki, bunu araşdırmadan sonra baş verən bir ə, ə, hadisədir. Yə, əgər burada qərəzli olubsa, burada ə, təməli, Olumayan, olmayan işlərə e, rəğmen bunların üsərinə hansısa bir ithamar e, eləri sürüdürlərsə, o zaman digər üç deputatın, hansı ki e, bir, İspaniyadan və ya da özgürlük deputatların buna qarşı tətkiləri o, o qədər istəyir. Deməli, ortada nəsəb var ki, bunlar bu addım e, atıblar və bunlar bu e, qərarı veriblər. Sənət, Siyaduq, adatanın doldurulmasından bağlı qələr. Azərbaycan Aşqın mühasiləti necə təsir göstərəcək? Birisi, məsələ, burada ə, konkret qərar Səməz Seyyidovla bağlıdır. Azərbaycanla bağlı heç bir qərar verilməyir. Verilən qərar Azərbaycan nümayəndə heyətlə bağlı verilən qərardır. Nümayəndə heyətlə öz xüvaliyyətini davam elətdir və bundan sonra da olacaq. Konkret fərdin, bir şəxsin bu işlərdə əlin olmasınınla bağlı aparılan araşdırmaların nəticəsidir bu ə, verilən qərar. Ona görə də tək Səməz Seyyidovun da mandatının Dondurulması mə deyək, Bə, bir digər hallara deyilək ki, konkret olaraq dondurulması yox, onun e, hansısa vəzifələrdə iştirakı və yaxud e, Avropa Şurası səviyyəsindən söhbət gedirdi və yaxud hansısa e, müşahidə misiyalarında iştirakına ki ilik qadağa qoyublar. Bələ, istə, i̇stənilən halda, hətta məhrum olsa belə, e, məhrum olsa belə e, mandatından, bunun Azərbaycan Avropa Şurası münasibətlərinə, ə təsiri, elə bir təsir yoxdur söhbət əməkdaşlıq nöqteyi nəzərindən deyirəm. Sözsüz bu yaxşı hal deyil. Amma məsələ başqa cürdür. Məsələ başqa bu gün də Səməd bu məsələdə adı hallanırsa, hesab edirəm ki, Səməd Seyidov buna özü öz adından qiymət verməlidir və burada ə, hallandırmamalıdır. Ə, Bütün o ülkənin e, adını bu məsələyə hallandırmamalıdır, əgər burada işinə yoxdursa. Üzərinə götürməlidir bu məsələni, deməlidir ki, ya hə ya yox, yəni, bunu inkar edə bilmirsə və yaxud əksini subut edə bilmirsə, bunu bu oyunda almalıdır, fərd olaraq bu oyunda almalıdır. Bir səmət seyidə bunun cəzalandırılmasından Azərbaycan-Avropa şüasi əlaqələrindən dayandırılması demək deyil bu. Mən belə hesab edirəm. Amma səhəmət səyidə bunun o deyəb ki, yəni bu f Bu sistemin ülkədə inkişahı nə əvəd edir? Yəni, o zaman belə çıxır ki, Avrupa Şirası'nın e, İspaniyaya qarşı, qarşı qarşı mürasibəti var, pedrogramı, bu özlə kifayət qədər tanınmış bir insan, kifayət qədər e, stajlı e, parlamentardır, pedrogramıdır. Və yaxud, Sezar Prada'ya qarşı, və yaxud, Xoşla'ya qarşı olan e, həmin bu qərarlar, həmin dövlətlərə qarşı olan qərarlardır. Xeyr-ələ deyil, izninizədir. E, Belə baxanda bunu faciə gibi qəybol eləmək lazımdır. Yəni, bu, çox pis haldır. Amma bu, bütün dünyada ola biləcək hallardan biri də. Yəni, bu kiminsə alınıb, satılması, proseslər bu dünyanın tütənlər ölkəsində ola bilər. Əgər kimsə bunda yanıbsa, bunu boynuna almalıdır. Hətta mən deyərdik, bir səhət söhədə özü stefa verməlidir məsələnin üzərinə götürüb. Stefa verməlidir, ən azı Avropa Şurasındakı tütlul mövqədən stefa verməlidir, sədirdən stefa yəni, verməlidir. Y məsuliyyətinin üzərinə götürüb şəkilməlidir qara. Bunun bununla bağlı ölkənin məsələ öz məsələsinə qat olmalıdır. Hətta e, biz e, Konkret Səməd Seyid burada özü də e, özünə qarşı olan ittihamları dövlətə qarşı ittiham kimi qələmə verərək Avropa cəmiyyəti Azərbaycan münasibətlərinin özünə gələcəyə çox ciddi kölgə salmağa Yəni salır. Yəni təsəssür ki Bunda və karşı elan eləməklə yəni Azərbaycanın tərəf dövlət qurumları məcbur şəkildə buna reaksiya verirlər, yəni buna qarşı gəlirlər. Hətta ola bilsin ki, o qərarı verənlərin, e, verənlərin fikrində həqiqətən də bu səhənə e, Səməd Səidov imisalında Azərbaycanı zəlandırmaq fikri var. Amma bunu açıq deməyiblər. Siz niyə açıq deyirsiz bunu? Yəni bu Avropa Şurası kiminsə fərdi qurumu deyil. E, bu e, kömüllü şəkildə ora daxil olan dövlətlərin e, parlamentarlarının yaratdığı və idarə etdikləri bir qurumdur. Və onların necə ora ixtiyarları və səlahiyyətləri, haqqları varsa, orada iştirakı eyni zamanda bizim də var. Amma eyni zamanda bizim ora daxil olarkən və bütün ora daxil olan dövlətlər kimi bizim e, götürdüyümüz öhdəliklər var ki, onları imza atmışıq. Bu öhdəlikləri yerinə yetirməliyik. Vaxtəllərin hansı yerinə yetirilmirsə, bu öhdəliyin yerinə yetilməsində günahkar kimsə ortalığa çıxırsa, o bunu ölkəyə qarşı, dövlətə qarşı, millətə qarşı hər hansı aksa olmaz. Yəni, e, yenə yəni deyirəm, tək Səməd Seyidov ilə məsələ bitməyirsə, Seyidov olmasaydı, onun yerini digər olsaydı, fərqli yoxdur, oradan nümayəndə etdər kimi. Yəni, Fərdulaq Səməd Seyidov ilə məsələdə konkret vurgulamıram, yəni, bununla bağlı olduğu üçün qərar, onunla bağlı deyirəm. Yenə yəni deyirəm, e, məsələlərə... E, Məsələləri tamam başqa yerə ardırmaq lazım deyil. Sözsüzdür ki, bu həmin nümayəndə heyətinin Səməd Seyidov da başda olmaqla, həmin parlamentdə ölkənin, Azərbaycanın, millətin mənəfəətinə bağlı müxtəlif qərarlara bağlı təkliflər də olub, hətta hansısa qərarları keçirtmək, keçməyə cəhdləri də olub və həyata keçirdiblər də. Amma bu əsas vermir ki, hər hansı dədəsə atdığı ittiham olunmasın üzə çıxır və bunun əksini sübut edə bilməyəndən sonra həmin qurumu e, məsəl o qərarları qəbul elətdirdiyinə görə Səməd Seyidova olunan bir, e, e, e, e, bir əvəl çıxma kimi qiymətləndirə səhəndir. Ona qalsa, yəni, e, həmin ölünən başqa üç deputatın səhəbət yenə yəni, yəni, edirən bu, Pedro Qramunddan gedir və yaxud o, Cezər Preda'dan və yaxud Uçulaydan. Onların e, dediyinə görə, onlar Azərbaycanın mənafiyyəni müdafiə edən, yəni, Ərazim Tövlüyü müdafiə edən, yəni, deputatlardır. Mən Avropa parlamentində, Avropa Şurasını da üzrə istəyirəm. Uqçı deputatdan başqa Azərbaycanın ərazib tölümü müdafə eləyən deputatlar yoxdur mu? Çuhayət qədər var və ətta ona qədər deyəkdirəm ki, bəlkə də orada olan heç bir deputat Azərbaycanın ərazib tölünü tanımamasıyla bağlı heç bir bəyanaq vermirəm. Bilirsiniz ki, Talıq-Araba məsələsindən bağlı prosesdə dünyada heç bir dövlət Azərbaycanın mövcud ərazi bütövlüyünü tanınmaması ilə bağlı heç bir bayanat verməyib. Hətta Ermənistən özü və Dağlıq Qarabağın müxtəqil kimi tanınmursa, bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistən Azərbaycanın ərazisi kimi qabili edir. Bundan bağlı hər hansı başqa fikir söyləməyə ehtiyac yoxdur, yəni ki, orada deyilir. Ona görə də mən isə bəyirəm ki, siyasətdə hər şey ola bilər, amma beynəlxalq siyasətdə... Belə yazılan və yazılmayan qanunlar var ki, ona rəyət olunmalıdır. Nədəsə ittəm olunursansa, ya bunu məsələtini üzərinə götürməlisən, ya da bunun əksini subut eləməlisən. Eyləyə bilmirsən səhər, dediyim kimi, bunun yolu ə, çəkilib digərlərinin manı olmaqdır. Mən belə fikirləşirəm. Teşekkürler, yaşayamın. Çox sağa dağıtlar, və soranda cavab ediniz.